وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد حالات الإصابات إلى مائة وتسعين حالة. آه، أهو ده بقى عمال ابن عمي واقف تحت العمارة عندنا مع سامح صاحبي. ربنا يستر. الواد ده بيكح عمال يكح كده ليه؟ طيب، أعمل إيه بقى دلوقتي في الموقف ده؟ العملية بقت صعبة قوي. مش عارف أعمل إيه. هرج، هرج يا معد وخد راحتك. آه، أهو التهريج ده بقى اللي أنا خايف منه وقلقان منه جدا. ربنا يستر. آه دول خلصوا يا ترى هيودعه ازاي بقى؟ آه سلم عليه وحضنه. إيه يا عماد ده؟ إيه الاستهتار ده؟ طب أعمل إيه دلوقتي؟ أعدي وأعمل نفسي مش شايفه؟ ممكن أقوله إن أنا عيان عشان ما يسلمش عليا وخلاص. أفلاطون ابن عمي حبيبي وحشني طب حضني يا عم واحشني والله. إزيك إيه يا عماد أنت كمان وحشني إيه يا عم المقابلة الجافة دي؟ أنت قرفان مني ولا زعلان مني من ساعة موضوع الدستور؟ أصل أنا عندي كورونا... <تصفيق> كورونا مين يا عم كبر دماغك... <تصفيق> أنت مصدق كلام القنوات إيه ياها اللي على مصر؟ لا حول ولا قوة إلا <تصفيق> بالله... إحنا كده هنروح في داهية كلنا